בואו נדבר על מבנה התא. הרבה סרטונים דנים בדברים שקורים אה, בתוך התא, אבל עדיין אין לנו סרטון שבו מדברים על המבנה השלם שלהם. אז כאן זו הזדמנות טובה להתחיל. הנה, אני אסרטט ממברנה. הממברנה של התא היא התחלה טובה בגלל שהיא המפרידה בין התא והעולם החיצון. ובמידה רבה היא מגדירה על ידי כך את אותו כמדור או, או תא קטנטון, אז נסמן אותה. ממברנת התא. Cellular Membrane. לכל התאים יש ממברנה. אם נחשב על כל הדברים החשובים אשר מגדירים תא, אז ודאי ראיתם את הסרטון שהכנו אה, על ה-DNA. נכון? הסרטון על ה-DNA. אנחנו מדברים על תרגום, על שיעתוק, ועל כל אותם דברים שמגדירים את התא של האורגניזם החי, כמו ה-DNA. טוב, בתוך כל התאים יש DNA, לא נפרט איך ה-DNA מגדיר מהו אורגניזם? את הפרטים האלה תמצאו בסרטונים על דנאי, בינתיים רק שיחו כי לכל התאים יש דנאי. הסרטון הזה מתמקד באנטומיה של התא ולא בתפקוד שלו, אבל אנחנו נכנס גם קצת לתפקוד, כי אנחנו צריכים לדעת מה כל החלקים השונים עושים. אם כן, זה הדנאי, כאן, הוא נמצא כאן בצורת החרומטין. יש גם קצת חלבון, לא בכל האורגניזמים, אבל אנחנו נגביל את עצמנו לאהוקריוטים, ותכף נדבר על ההבדל בינם ובין פרוקריוטים. כפי שהוא יער הזה, פחות או יותר כל תא שהוא של בעל חיים או, או, או צמח מכל ממלכה שהיא, והוא יכול לראות כך, משהו כזה. כאן לא ציירנו הרבה פרטים, אלא רק את ה-DNA והממברנה. עכשיו נראית איך הלוכה החשובה הראשונה בממלכת החי, לפחות לפי השקפתנו. ברור שלכמה סוגי תאים יש ממברנה סביב ל -DNA. יש להם ממברנה אה, מסביב ל -DNA. שמפרידה את ה-DNA והחרומטין ואת כל מה שמרכיב את החומר בתוך ה-DNA, מופרד מיתר עתה, וזהו הגרעין. זה נקרא הגרעין. נוקליאוס. אמרנו חלוקה עיקרית, כי כאשר מדענים הסתכלו בתאים מסוימים, הם ראו גרעין, ובתאים אחרים הם לא ראו גרעין. לכן הם החליטו טובה להגדיר אורגניזמים. הם קראו לתאים עם גרעין להם יש גרעין. Uh, אתה שמועייר כאן הוא אהו קריות, יש לו גרעין. אבל אם אין גרעין, אז מדובר בפרו קריות. אין גרעין. Uh, דוגמאות טובות לפרו קריותים, שתי קבוצות, מהן uh, חיידקים וחד מסוג uh, ארכיה. Uh, הארכיה הם מאוד מעניינים, אם כן אנחנו יודעים רק מעט אודותיהם. חשבו, חשבו בתחילה שהם סוג של חיידקים, אבל עכשיו מתברר שהם קבוצה לגמרי אחרת. למעשה נראו רק תת קבוצות מעטות שלהם, ולכן זו היא קבוצה מרתקת. Uh, מתברר כי מבחינה אבולוציונית לא היה צריך קודם כל לחלק לקבוצות כאלה. עדיף היה לחלק את בעלי החיים לאהוקריותים שיסיימנו באותיות EUK, חיידקים וארכיה. החלוקה הראשונית הזאת לא הייתה בעצם מוצלחת, כי למעשה יש שלוש קבוצות נפרדות שהיו עדיפות אה, לשם התחילת החלוקה, ועוד ידובר על זה בסרטונים אחרים. אבל אם תשאלו, למי יש גרעין? ובכן לפי ההגדרה, לאהוקריוטים יש גרעין. ולמי אין גרעין? ובכן לחיידקים ולערכיה אין גרעין. בדיוק כך. נתמקד באהוקריוטים כי הם יותר מורכבים, ובדרך כלל גם יותר אה, גדולים. ורוב הסרטונים ש that write up to skim the eukaryotes the eukaryotes are mostly happy and alive we are alive so alive also mitochondria and some benefits in the eukaryotes but we can't see the day of our day happy mitochondria alive good so let's go DNA אנחנו כבר יודעים שה-DNA משועתק ל-mRNA, וה-mRNA עוזב את הגרעין, ואז הוא מתורגם לחלבונים בריבוזומים. Uh, אני רשום יופי. הריבוזומים הם המורכבויות הקטנות האלה, שיכולות להיות צפות בכל התא, ונראה מיד שהם יכולים גם להצמד למבנים אחרים של ממברנות. זהו הריבוזום. הנה, הריבוזום. Uh, השיחה שלנו על DNA שמשועתק ל-mRNA, וה-mRNA עוזב את הגרעין, לריבוזומים, כדי שיתורגם לחלבונים. אין uh, כל זה לא נשמע לכם מוכר, ישנם סרטונים אחדים שמסבירים את זה בפרוטרות. בסרט הזה נתמקד בחלקים השונים בתא, כדי לתת לכם תמונה ברורה של הדברים. טוב, אז ריבוזומים הם המקום בו ה-mRNA ששועתק בגרין, uh, uh, הוא שועתק מ-DNA, וכאן הוא מתורגם לחלבונים. אפשר להתייחס אליהן כמו למקום שבו המידע הופך לחלבונים, אשר בהם אפשר להשתמש בכל מקום בתא. הריבוזומים בעצמם בנויים מחלבונים. בעצם הם בנויים גם מ-RNA. לכן נשאלת השאלה, איפה נעשים הריבוזומים עצמם? ובכן, חלקם עשויים מחלבונים שיתכן ונבנו בריבוזומים אחרים. אבל חלקם, הריבוזומים של mRNA, אפשר להתייחס אליהם כמו אל תערובת, בפרטים מתבוננים בפרטים. יש שם קצת חלבון, לא נצייר את זה ממש אמיתי, יש גם קצת mRNA שקשור לחלבון, אבל mRNA אינו מתפקד כמטרה למידע מעשי, כמו שהוא מתפקד בדרך כלל שהוא עובר מהDNA לריבוזום. בתוך הריבוזום עצמו, הרנה, הריבוזומלי נמצא כחלק אינטגרלי של המבנה, הוא עוזר לריבוזום לתפקד כמו ריבוזום, נכן הוא חלק בלתי נפרד מהריבוזום. כל זה מתרחש בחלק מהגרעין נקרא גרעינון. זה נקרא גרעינון. נכתוב גם זה. גרעינון. יופי, אז בדיוק כאן זה באמת מעניין. זה הגרעינון והוא אינו עברו נפרד, והוא אינו תחום בממברנה, אבל ניתן לראות אותו במיקרוסקופ, לכן כשהמעדנים ראו אותו לראשונה הם ציינו שהוא נראה כמו חבילה קטנה, הם חשבו שזו היה ליבה של הגרעין, אבל מתברר שזהו צפוף אה, של DNA ו-RNA, וזהו המקום שבו ה-RNA הריבוזומלי, אה, המקום שבו נבנים הריבוזומים. הגרעינון כל כך דחוס וצפוף שניתן לראות אותו במיקרוסקופ, לכן נוחלט לתת לו נפרד, אבל הוא בממברנה. והוא אינו עברון בתוך עברון. הוא רק צפוף ודחוס של RNA וחלבונים, ושם הריבוזומים נוצרים. טוב, אז אנחנו דנים בריבוזומים שבהם נוצרים החלבונים. אבל אם הריבוזומים משייטים להם בתא כאשר הם אה, חופשיים, אז החלבונים שנוצרים בריבוזומים גם כן ישותו בחופשיות בתא, נכון? בנוזל התוך תאי שנקרא ציטוזול. ואם נרצה ליצור חלבון שיגיע בסופו של דבר לממברנה של התא, או אל מחוץ לתא, תאים מראה יוצרים חומרים עבור תאים אחרים, או אפילו בשביל הגוף כולו. לכן בשביל זה עלינו ללכת על חלבונים שקשורים לממברנה הזו. אפשר לחשוב עליהם כמו על קבוצה של מנהרות. נראה כמה טוב ניתן לאייר את זה. ננסה לצייר את זה פשוט. המבנים האלה נקראים הריטיקולום האנדופלזמטי. ריטיקולום נטי. אנדופלזמטי הם נראים כמו קבוצה של מנהרות נצייר את זה רטיקולום אנדופלזמטי הם מובילים למבנה שנקרא גופפי גולג'י על שם מר גולג'י בעצמו נצייר את הרטיקולום האנדופלזמטי בצהוב ואת גופפי גולג'י בירוק ומיד גם נגיד מה הם עושים פה לצייר. אז מה קורה? זה כאין מאגר גדול שאפשר לראותו כמו קבוצה גדולה של ממברנות המקופלות ביחד. כמה ריבוזומים מודבקים אל חלק הזה שאנחנו קוראים לו רטיקולום אנדופלזמטי. הנה, יש לנו פה ריבוזום דבוק. בחלקם הם חופשיים בתא ואחרים דבוקים. נכתוב את שמם. אז כאן וגם ברווח כאן, הכיפול של הממברנה, זהו הרטיקולום האנדופלזמטי. באמת שכיף להגיד את זה. רטיקולום. רטיקולום, אנדופלזמטי. גם נרשום זה לתר ביטחון. זה שם טוב עבור האזור הזה. רטיקולום אנדופלזמטי. והחלק שיש בו ריבוזומים הדрывוקים או קשורים אליו, נקרא הרטיקולום האנדופלזמטי המחוספס. זה אולי אפילו שם יותר מוצלח לאזור הזה. טוב, אז כאן במקום שדבוקים הריבוזומים, האזור הזה נקרא הרטיקולום האנדופלזמטי או uh, ER, ה-ER המחוספס. ER מסמל את הרטיקולום האנדופלזמטי, וכאן שאין ריבוזוב עם דבוקים, זה הרטיקולום האנדופלזמטי החלק. טוב, אז כאן הוא הרטיקולום האנדופלזמטי החלק, נגיד גם uh, מה תפקידו, אבל בינתיים נמשיך לעקוב אחרי הממברנה. בהמשך אנחנו מגיעים לגופיפי גולג'י. קורה? כבר קיבלתם רמז. בריבוזומים החופשיים, ה-mRNA מגיע אליהם, והוא מתרגם לחלבונים, והחלבונים צפים מסביב בתוך הציטוזול. אבל מה קורה אם צריך שהחלבונים יגיעו לממברנה, או שהם יצאו מתוך התא? כאן נכנס לתמונה הרטיקולום וגם גופיפי גולג'י. עכשיו ה-mRNA שיוצא מהגרעין, ויכול להתקשר לריבוזומים, או להיות מתורגם על ידי הריבוזומים, בתוך, אה, מה שקורה... הוא שה-mRNA מגיע هنا, הנה, הנה החצי זה צוייר מאוד קטן, והוא מתורגם מחוץ לרטיקולום האנדופלזמטי. אבל החלבון שנוצר נדחף לתוך פנים הרטיקולום האנדופלזמטי. וכשאנחנו אומרים לתוך הרטיקולום האנדופלזמטי, מדברים על האזור הזה, נצבע אותו. זהו פנים הרטיקולום האנדופלזמטי, החלבונים נדחפים... אל תוך הרטיקולום האנדופלזמטי. אלה שצריכים להיות מחוץ לציטוזול, מחוץ לטא, או אולי מחוץ לממברנת התא. אז החלבונים יגיעו בסוף לכאן. זוהי הסיבה של הריבוזומים על הממברנה, כי הם יכולים לתרגם דברים שנמצאים מחוץ לרטיקולום האנדופלזמטי, אבל החלבונים שנוצרים, שרואות uh, חומצאות אמינו, מוצאים את בפנים הרטיקולום האנדופלזמטי. בואו נגדיל את האיור וזה יעזור לנו להבין. נניח שזו של הרטיקולום האנדופלזמטי, ואז יש ישנם ריבוזומים שדבוקים אליה. נניח שזהו ריבוזום על הרטיקולום האנדופלזמטי, וזה כמובן יהיה על הרטיקולום האנדופלזמטי המחוספס. אז ה-mRNA מגיע לצד אחד שלו, ה-mRNA יכול לעבור ענה מכאן, אולי הוא מתקדם בכיוון הזה, הוא מתורגם לחלבונים, ואז החלבון, כאשר חומצות האמין הנוצרות, הם ייווצרו מהצד הזה של הממברנה. זכרו, זו היא הממברנה של הרטיקולום האנדופלזמטי. לכן אפילו אם האמרני נמצא בחוץ, בגלל שהריבוזום קשור אל הרטיקולום האנדופלזמטי, החלבון יכול להופיע בצד הפנימי. אז כאשר החלבון יבנה, אולי אז הוא מתקפל, אתם ראים, שחלבון, הוא שרשרת, של... מקופלת, שרשרת מקופלת של חומצות אמינו, והוא יכול לנוע דרך הרטיקולום האנדופלזמטי. הוא נודד דרכו, והוא נע של הרטיקולום האנדופלזמטי החלק, עד שהוא מגיע על גופפי גולג'י, וכל מיני דברים שונים קורים. אנחנו מאוד מפשטים כאן, אבל רוצים לתת לכם ידע כללי על כל מה שנעשה בתוך התא. כאשר מגיע על גופפי גולג'י לצאת החוצה מהתא, אולי לנדוד התא, הם מניצים בתוך גופיפי גולג'י, אז בואו נניח שאותו החלבון, כאשר הוא מגיע לגופיפי גולג'י, נצ warned של גופיפי גולג'י כאן, החלבון מגיע אולי הנה, כילו שרשרת ארוכה של חומצות המינה, ואז הוא מנץ החוצה. נניח שהוא נראה ככה, ואז בשלב הבא, הוא יראה כמו משהו כזה, הוא יראה ככה, נצטר paranoid פה, החלבון בצהוב הוא ובשלב אחרי זה תוכלו לדמיין, הוא ייראה כמו משהו כזה. הוא למעשה לגמרי נפרד. הוא הנץ יחד עם חלק קטן של הממברנה של גופי פגולג'י יחד עמו. אז עכשיו החלבון מוקף בממברנה, זה הממברנה העצמית שלו. בואו נחשוב מה קרה. היה לנו DNA ששועתק ל-mRNA. ה-mRNA נדד לריבוזום שהיה קשור אל הריטיקולום האנדופלזמטי. הוא תורגם לחלבון שנדד דרך הריטיקולום האנדופלזמטי, תחילת דרך רתיקולומאינד פלזמטית שבו כל הריבוזומים נמצאים, ואז דרך רתיקולומאינד פלזמטית יחלק. לא רתיקולומאינד פלז לא רתיקולומאינד פלזמטית יחלק יש עוד תפקדים, ועגמוזר לצאת אומונים וخمרים אחרים, אבל לא ניקנס לזה עכשיו. אז החלבון נודד ומגיע לקופفيי גולجي. בקופفيי גולجي החלבון יכול לה Netz, ולКАחתי תורחוט צקצקת מהמברנה. הראיון של משהו שיכולים toקף ב membrana, אבל indot בתה, אולי החלבון עכשיו נרץ ככה. אה, נגדיל נגדיל את זה, אולי החלבון כאן, ואז הוא לוקח של גופיף גולג'י, זה נקרא חלולית. הנה היא כאן, עוד אחת כאן, נסמן אותה, היא נקראת חלולית. וחלולית היא ביטוי לכול לכל דבר, כל דבר קטן בתא, בייחוד חלבון, ששט וצפלו מסביב מוקף במיני מברנה עצמית משלו. המינים מברנה הזו גאילה, כי בעזרתה החלבון יכול עכשיו לצוף אל החלק החיצון אה, של מברנת התא, הוא גם יכול לצוף לחלקים אחרים של התא. גם כאן אנחנו מפשטים. ואז הוא יכול להתמזג או עם של התא, או שהוא יכול להשתמש במברנה הזו, המברנה של החלולית שלו, כדי להקל את דרכו אל מחוץ לתא. תוכלו לדמיין שבסופו אה, הדבר הזה נניח שהוא מברנה של התא, ושוב, יש כאן הפשטה גדולה מאוד. אפילו השכבה הדו-שומנית אינה מצוירת כאן. כדי לתת מושג ויזואלי לאיך זה אולי נראה, זו החלולית כאן, החלבון בתוכה, והיא מתקרבת יותר ויותר קרוב אל הממברנה, ואז היא אוכל להתמזג עם הממברנה, בגלל שהיא בנויה ממש מאותם המרכיבים. היא מתמזגת עם הממברנה והחלבון בתוכה. הנה, אופס. מה זה? פתאום החלפנו צבע. לא משנה. עכשיו, פתאום, ברגע, ברגע שהתמזגה עם הממברנה, חלבון יכול לצאת החוצה מהתא, או אולי הוא יכול להיות טבול uh, בתוך הממברנה, בתוך החלק החיצוני של הממברנה, שלמרות שצטוי ארקנדאקו בעצם דו שכבתי. אנחנו עוד נשוב לדבר על זה, ואפשר אולי לעשות סרטון שלם על זה. ובכן, כבר התקדמנו לא מעט ב בתיאור האנטומיה של התא, ועכשיו נוכל להוסיף כמה דברים. ישנם דברים שנקראים ליזוזומים. ליזוזומים. הם נמצאים בתאי בעלי חיים, ומכילים אנזימים שעוזרים להמיס דברים אחרים. ליזוזומים. אם הליזוזום יתחבר למשהו אחר, הוא מסוגל להזריק את האנזימים שבו לתוכו של הדבר האחר, אז הוא בדרך כלל מאכל אותו. זה מה שהליזוזום עושה. בצמחים יש דברים שנקראים וקוולות ליטיות, שהן בעצם אותו דבר כמו הליזוזומים, מבחינת התפקוד שלהם. הן באמת חלוליות גדולות. למסה וקוולה היא פשוט חלולית גדולה. זה מונח כללי לאורגנלה קשורה לממברנה. וקוולה. אז מהי אורגנלה? אני אכתוב את המילה אורגנלה. היא פשוט תת יחידה של התא הקשורה לממברנה. כמו שהכבד שלנו הוא תת יחידה של גופנו, הוא אורגן, כלומר איבר, אז אורגנלה זה עברון. שהיא יחידה של התא. אז וקורולה אימונח מונח לעברון הקשור לממברנה, שמאחסן דברים בתוך התא. ובקורולה ליטית חלולית בתא הצמחי, שמאחסן אנזימים, ואם היא למשהו, היא תמוסס אותו, אם היא תוכל להזריק את האנזימים שלה לתוך אותו הדבר. טוב, דיברנו בסרטונים קודמים שעסקו בנשימה ובפוטוסינתזה, ובפוטוסינתזה, אלא סרטים מפורטים מאוד. ש... שם ישנם דברים שנקראים מיתוחונדריה, תאי מיתוחונדריה. להם יש ממברנה פנימית וחיצונית, ובהם אנחנו מייצרים אנרגיה. כאן סוכרים נהפכים ל-ATP, וגם על זה יש לנו סרטון שלם ומפורט. המיתוחונדריה, תאי המיתוחונדריה מחילים את ה-DNA העצמי שלהם, ויכולים בעצם להתרבות בעצמם, דבר שגרם לאנשים לחשוב שהם היו פעם קיימים, אורגניזמים תאיים פרוקריוטיים בלתי תלויים, שיום אחד נתקלו באפשרות, כביכול, אמרו לעצמם, היי, hey, למה שלא נחיה בתוך אורגניזמים אחרים באופן של סימביוזה? כלומר, מיתוחונדריה מברונים שפעם, עבוד תאותיהם, היו אולי פרוקריוטיים עצמאיים. נרשום, מיתוחונדריה. זה המקום שבו קורה את הנשימה, ועוד נשוב לדבר בה. בתאי צמחים, אה, בהחלט לא בתאים אנימליים, בתאי צמחים, יש חולורופלסטים. חלור, הם תת יחידה של פלסטידים, אבל החלורופלסטים יותר מפורסמים, אה, אולי ניתן להם צבע יותר ירוק שמתאים להם. אז יש לנו חלורופלסטים, הם, אנחנו יודעים שיש בהם אה, טלקואידים, בהם נעשה תפות הסינתזה. בתוחם יש גרענולות ובחו אתם יצרו פירות לתהליך הזה בסירטון על פור סינתזה. קדאי לודדת זה. אלה מהאברונים אנחנו נספים, ובגדול הם הנוספים, גם להם יש דנ"א אצמונימי שלהם, והחנה תריבוזומים שלהם. לכן גם הם נחשבים לפרוקאריות מתיקים שנדู לחיות בסימבiosa בתוך תאים אוקאריותים גדולים יותר. זהו אמת שכי מטגם מנו הם מפנתה, ولكن יש עדיין דברים נוספים לדבר להם. אם אנחנו רוסקים בתאי צמחים או בתאים שהינם של בעלי חיים, אז יש להם. דופן תא קשיח שנותן חוזק לממברנה החיצונית. כך זה נראה, או זה נותן קשיות. כך שיש דופן תאים, נראות שהם לא לגמרי קשיחים. הם בערך בלונים שמספקים קצת יותר חוזק. לעצים, למשל, יש דופן תא כפול כדי לספק קשיחות חזקה. טוב, זה בנוגע לדופן התא, הוא לא בבעלי חיים. בצמחים הוא מצלולוזה, לא צלולית, אל תתבלבלו. זה נותן חוזק וקשיכות מוגברת לממברנת התא. עכשיו, כדי לתת לתא מבנה יציב, ישנם, ישנם בו דברים שנקראים מיקרופילמנטים, או לפעמים חוטי אקטין, שהן בעצם צינוריות זירות שעוברות לאורך ורוח הבתא. הן למעשה אלה שנותנות לתא את המבנה התלת מימדי שלו, הן יכולות להשתתף בעזזת דברים בתוך התא, או אפילו בתנועת התא סביב עצמו. כדי לסיים ולהבטיח שתיארנו את הכל, אם את הסרטון על מיוזיס ומיטוזיס, אתם זוכרים את הצנטריול. אז נדבר אה, עליו קצת עכשיו. נמצא קרוב מאוד יש שני צנטריולים, אחד אל מול השני, והם יוצרים את הצנטרוזום. והם כאילו מטעמים את המיקרוטובולי, כאשר מתחיל שלב המיטוזיס והמיוזיס. לא נכנס כאן לפרטים, היו גם הרבה Uh, על זה, על מיטוזיס ומיוזיס. Uh, עד כה זה בערך כל מה שעליכם לדעת, או לפחות זו זקירה ראשונית של מבנה התא. ו, והי, hey, הצלחנו להכניס את כל זה לסרטון אחד. לא נכנסנו לפרטי פרטים על כל החלקים העיקריים של התא, אבל נקווה שזה נותן לכם תמונה יותר טובה, uh, תמונה יותר טובה לגבי איך הדברים מאורגנים בתוכו.